Hər vaxtınız xeyir. Ümid edirik ki, təqdim etdiyimiz barcodla işləyən bir çox salış mərkəzlərində istifadəsi çox asan və eyni zamanda Azərbaycanda ilə olan AstoriaSoft proqramı sizlərin də müasibatlıqla bağlı problemləri zərdən qaldırmağa qadədir. Çalışacam ki, video dərslərdə proqramın bütün özəlliklərini sizə çatdırım. Qabaq çıdınq edirim ki, bazı MS SQL kodlar siz şartda yazılmışdır. Pens programlarda yaxşı mənada fərqli cəhətləri dəstələrin kətiq altında özünüz şəhadə olacaqsınız. Məsələn, birini qeyd edim. Eyni qiymətə olan bir məhsul, bir neçə barkodlar daxil ola bilər. Nə satış mərkəzinə. Bunun üçün proqramımızda bir məhsula aid müxtəlif barkodların, tələb barkodların bir ad üzərində məhsulun bir adına aid olması üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Və eyni zamanda müxtəlif partiyalardan olan eyni məhsulun barqodları eyni olduğu halda. Bunun üçün də heç bir problem yoxdur. Məsələn, ABU satışı mərkəzlərində belə bir problemlər var. Belə ki, eyni malın part müxtəlif partiyalardan olan eyni malın qalığı, adətən ona astadka deyirlər. Onu astadkanın qalmaması üçün proqramımızda imkan var. Belə ki vurulan bir barkottan bir barkottan proqram bütün partiyaları ayırmağa qadirdir. Yəni hər partiyanın Ve her partiyada ne kadar kalıq olduğunu Ve hansı Partiyadan satmak daha Elverişli olduğunu Aydınlaştırabilir Yani açıklama verebilir hmm. Sözden işe geçecek Konkret olarak Menü Ve alt menüler hakkında Alt menüler hakkında Özür <gülüyor> istedim ben İlk İlk söhbətimizə, ilk təhsimizə başlayaq. Gördüyünüz kimi menüler göz qabağındadır. Alt menüler. Birinci olaraq məhsul bazası istifadəsilə, partner ambar, firma məhsul, ölçü tiplər və bölmələr aydındır. Konkret olaraq deyil, ambarlar bu məlumdur yəni ambarın da sayına heç bir məktubiyyət yoxdur işlənmə qaydası isə çox asan -sa sonra bu ambarların yəni ola bilər ki Əvvəlcə bu ambarlar istifadə olunsun, sonrası istifadəsi dayandırılsın. O halda aktiv və deaktiv etmək olar. Yəni, sadəcə olaraq, aktiv, deaktiv etmək, onu bazıdan silmək yox, ha, əməliyyat vaxtı görünməməsini təmin edir. Lakin hesabat hissələrdə həmişə görünür. Yəni, həmin ambarın üzərində hansız əməliyyat aparılıbsa, o emeliyatlar ve onun kalığı hemşe görünür. Sadece olarak emeliyat prosesinde bambarlı iş olmadığı için o bambarın adı görünür. Eğne kayda ile firmalar firmalar dediğinde konkret olarak biz iş yap iş birliği ettiğimiz firmalar yok. E, hansı ki mallar məhsulların məhsullar hansı firmaya aid olduğunu belə deyək məsələn Samsung firmasının həm televizoru həm paltaryanı həm telefonu həm kondisioneri həm kondisioneri hə ola bilsin yəni adını çəkə bilmədim bəz Bunların hamısı bir qrup şəkilində, bir qrup şəkilində Samsung firmasının adının altında yerləşməsi üçün. Qaldı ki, digərləri, digərləri, məsələ, onun tipləri, məhsul tipləri şəkilində göstərmə mümkündür. Ölçü, ölçü tipi, yəni bunu ədədlə metr, kilogram, kisə, litr, kvadratmetr, dəst şəkilində. və bölmələr. Bölmələr isə bunu bəzi formalarda istifadə etmək mümkündür. Əgər sizə lazımdırsa ki, məhsulun verilmiş ərazidə harda yerləşdiyini bilmək istəyirsiniz. Bu, əsasən dərman preparatlarının, sonra zapsasların, çox Sıxlıq olan yerlərdə, hansı ki, tapılması çətin olan məsulların yerini, bizə, ünvan, ünvanını bizə göstərməsi üçün də istifadə etmək mümkündür. Və yaxud da, hansısa bir qruplaşma kimi də göstərilmək. Əgər bizə, ünvanı göstərmək kimi bizə lazım deyilsə, lazım deyilsə, onda hansısa bir qruplaşma forması üçün istifadə edə bilərik. Məsələn, bəyək dediyim kimi, soyducuları bir qrup şəkilində, paltaryonları bir qrup şəkilində, olsun ki, hansısa bir santinika mallarını, hansısa bir qrup şəkilində göstərmək istəyiriksə, onu bu bölmədən istifadə edə bilərik. Geçək, məhsul bazasına. Məhsul bazasında, məhsul bazasında adlı axtarış, kodla, barkodlu qiymət əsasən və endirin faizini görb Buna axtarış formalarıdır. Əgər məhsulun adını artırmaq istəyiriksə yenini vurduq, yeni məhsul açıldı. İndi hans, hər hansı bir məhsulun adını daxil edirik. Hı, məsələn hı, Samsung Böyük 555 hər hansısa bir marka bitmə həddi nədən ötürüdür? Hansı ki, bizə gələcəkdə bu bu haqda məlumatımız olacaq bitmə həddini keçən mallar minimum həd yazırıq və ondan aşağı düşdükdə bu malın qutarması haqqında bizə məlumatı, mə, haqqında məlumat alınmaqdan ötürüdür. Və zərsən, belə deyək, 4 dənə qalanda, 3 dənə qalanda bu, haq, bu məlumat haqqında məlumatımız olsun ki, bu məhsul artıq bitmək üzrədir. bitmək üzrədir. Onda əgər bizə məlumat, 1 dənə qalanda məlumat almaq istəyiriksə, 2 yazırıq ki, 2-ni açdıqdan sonra, yəni 1 həddinə çatanda bizim məlumatımız olsun. Məhsulun yararlıq müddəti, hansı bəzi məhsulların yararlıq müddəti lazım olur. Dərman peraparatlarında, ərzah məhsullarında onu da istifadə etmək olar. Mədaxil qiymətini yazırıq. Fərzi ilə 1 manat 50 gəbik. Əgər satış mərkəzi 2 qiymətdə ola bilər ki, həm toptan və pərakəndə satış olsun. Ən eni yerdə. Onda toptan və pərakəndə qiymətlər ayrı-ayrılıqda qeyd edin. Bir model 50 qəpiyə. Alış qiyməti 1 manat 60 qəpiyə, satış və 1 manat 80 qəpiyə pərakəndə qiymətimiz olsun. Əgər <coughs> Bar varsa skanerindən oxuyuq. Bura salmaq olar. Yox, əgər bar kod yoxdursa, biz onu kodu da barkod kod kimi vermək imkanımız var. Bar kodla satışda hansı ilkin say ilə satış etsin? Bir-bir satsın. Gər qeydiyyatımız varsa qeydiyyatımızı aparırıq. Ola bilsin ki, bu məhsulun iki, bir adda olan məhsulun Məsələn, Samsung, GV355-əyin, 2 və yaxud 3, 4 və s. bar altında bu məsulu qəbul edək. Amma satış qiymətləri eynidir, mədaxil qiymətləri eynidir. Müxtəlif dövrdə nasıl olaraq, bunlar bəzi müxtəlif bar da gələ bilər. Onda o halda heç bir problem yoxdur. Yəni, ikinci bar da salmaq imkanı var. 3 üçüncü, dördüncü istənilən sayda skaner bunu oxuduqda bu yazdığımız barkodlardan hansı olur olsun Samsung G355-i kimi tanıyır. Firma kimi Samsung firması məhsuludur. Bu o deməkdir ki, biz Samsungdan mal almışıq. Sadəcə olaraq, məhsul Samsung firmasının da ədədlə satılır bölmə də əgər seçmiş olsaq seçmiş olsaq halısı ünvanın ünvanın da yaza bilərik Yələ, filan ünvanda da ikinci sıranın 3 üçüncü polkası və yaxud da biz bunu ayrı bir qruplaşdırma forması kimi əsələn kandisənir kimi qruplaşdırsın kandisiner bölməsi, Paltaryanlar bölməsi, paltaryan maşınlarının bölməsi, televizor bölməsi, yəni, bu cür də qruplaşdıra bilərik və bu məhsulun yəni, axtarışda görünüb görünməməsi, siyahda görünüb görünməməsi məsələsi. Əgər bu məhsuldan həqiqətən bizdə varsa, varsa və bu məhsuldan gəlirsə, hələ qutar bitməyibsə, hə, Hansısa bu məhsuldan birdə həminə ki, bir daha bizə gəlməyəcək, olmayacaq belə bir məhsul. Onda biz bunu yox eləməklə, yox eləməklə axtarış sistemimizdən çıxardırıq. Axtarış sistem hesabatda qalır. Hesabatda bu mal, malın üstündə hər hansı bir mal ay hansısa bir dövrüə varsa, bu hesabatda görünür. Yox əgər bu məhsuldan hələ gəlirsə, onda hə yox bu məsuldan bir daha gəlməyəcək və qutarıb və bir daha olmayacaq. Onda yox eləməklə bu məsuldu. Axtarış sistemindən adını söyləyəcək. Bizə vacib lazımsa, yadda yadda saxlamaq, yadda saxladığım mesajı da aldıq və yadda saxlayıb çıxmaq lazımdırsa, yadda saxlayıb çıxırıq. Əgər barkodun çapı lazımdırsa. Vuruğu bütün yərgincə hamıya məlumdur. Ünvanı seçirik. Printerin barkod çapı üçün printerin ünvanını seçirik və çap. Əgər yeni bilmirəm bunu bu məhsulun adını daxil elədik. Yeni bir məhsulun adını daxil eləməsi isə yenini vurmaqla yeni məhsulun adını daxil eləyirik. İstifadəçilər. İstifadəçilər hansı ki proqramdan, proqramdan istifadə edən login və ona verilən yetkilər. Yəni, hansı hansı menyulara hansı əməliyyatlara girməsinə icazə verilir bax istifadəçilər alt menüsü məhz bundan ötürüdür belə deyək A istifadəçisinin ha, bu ki bu dəqiqə aktiv olan aktivlik də istifadəçilərdə A logini bu dəqiqə faktik olaraq aktivdir. Əcəb bunu deaktiv eləməsidir isə üstündə vurub, deaktiv eləmək mümkündür. A-ya verilən yetkilər yetkilər. Məsələ, ambar, ambar hərəkəti deyilən bir şey var. Ambar, məsulların ambar arası dövriyəsi. Orada nələrə icazəsi var? Mədaxil menüsündə nələrə icazə var? Giriş Hansı menülara girişinə icazı verilir? Üstəyirsə ilə icazəsi yoxdur. Qalanlara var. Məzələn, topdan icazəsi yoxdur. Fərakəndə də yenə helə topdan yenə eyni qaydı ilə. Və ambarlar. Hansı ambarlara icazə var? Əsas ambar, bütün ambarlar, yəni eyni qaydı ilə hamısına icazə var o qayda. gələn m -m mövzumuz partnerlarla bağlı olacaq. Bu, bir bağlıca geniş mövzu olduğu üçün bunu gələn dərsimizdə inşallah. Sağ olun, salamın.